Sledujete hlavní spravodajskou relaci Televize Nova. Dnes s Lucí Borhijovou a Rejem Korantengem. Dobré, odpoledne. Jak jsme vám ještě raz slíbili, vítám vás v našem novém studiu. Dobré, odpoledne. Dnes máme samé zajímavé zprávy. Setkání Trumpa s Kim Jong Unem, Bába zasekla v konřenu, Novorozenec v popelnici, George Clooney je tady. Právě jsme na místě, kde se vše událo, paní Veronikou Kerlickou, tedy naším kořenovězněm. Ta nám snad objasní situaci. Nemohla jsem vůbec mluvit, byla to pomoc. Byla jsem asi 50 metrů od chalupy naší. Tloukla jsem, tloukla a nic. Byla jsem tam 11 hodin. A musel, aby mě udržela teplo, tak jsem se musela počůrat. To bylo opanej. Nebačte paní, to je v pohodě. Co jste, jste dělala Už jste v pořádku. Potom mě zarehnáš neměl. Můj synové! Hej, Verčo! Kde jsi? Verčo! Kde jsi? Ozvi se nám! Ahoj! Verčo! Kde jsi? <týkla> ne, je, je dobrý, neplačte! Můžete to pořád neplačte. To pořád pořád pořád pořád pořád pořád pořád pořád pořád pořád Včera do České republiky na letiště Václava Havla přijel světoznámý herec George Clooney, který je znám pro své filmy, jako jsou denyho parťáci nebo Tomorrowland. Naše reportézy ho zastihli a poskytli mu pár otázek. A nyní předáváme slovo reportérkám. Halo, slyšíme se? Dobré, odpoledne televizní diváci. Právě se vám hlásíme z parkoviště uhotovou meto. A i za pár sekund sem přijede světoznámý hera George Cooley, který se zahrál například ve filmech. Deniho Partiáci 1, Deniho Partiáci 2 a nečekaně Deniho Partiáci 3. My se s ním pokusíme natočit rozhovor a vyzískat autogramy. Již přijíždí. Okay. Cool, so <laughs> hey camera guys. Hello. Hey, good yeah, huh. like like, oh, morning. Zdravíme se vám znovu, tentokrát z hotelu Meto, kde jsme jako jedni z mála získali povolení od samotného George'e udělat se s ním rozhovor. Právě se nacházíme v jeho svetlomé chaváře, která mu byla věnována majitelem tohoto hotelu, panu Hi. Dáš si kafe? Um, sorry, I drink espresso. Ale to je Nespresso. Hmm. What else? Pane Kvůlny, co se vám líbí v Praze? It's careful. Pouze? And also delicious beer. Okay. But please uh, call me George, I'm your friend. Okay, thank you. Uh, jak se vám líbí české ženy? Uh, they're beautiful. A jak dlouho se hlbáte zdržit v Praze? Uh, about two months. Jedna z nejdůležitějších otázek, okay. za jakým účelem jste sem přišel? I'm here to film a movie with shades of coffee. Oh, Musíte nám o tom něco víc prozradit? Sorry, it's a secret. Uh, Mám dotaz, objeví se ve filmu vaše známá hláška? Uh, of course, of course. Oh, I'm a little bit now, I'm dedicated to the UKASA. Oh, okay, okay. Thank you. What else? Oh, thank you. Rozhovor s Georgem Clunem už máme, tak si teď dáme jiný z jeho bodyguardy. Dobrý den, zdravím. Takže naše první otázka na vás. Jak je to pocit ve zpracovatě s někým velkým jako je No, tak je to si naprosto jdeme, ale za tom, tomu, že platí dobře, tak se to dá vydržet. Samozřejmě je to těžká práce odhánět všechny fanenky, ale všechno se dá zvládnout. Děkujeme. Na druhá otázka zní, jak jste se k této práci vůbec dostali? No, tak já jsem byl v hospodě, polopitý, když jsem práci přijal. No a já jsem prohal takovou nemilou zásku, takže myslím, že je netřeba komentovat. Děkujeme za váš čas. Taky děkujeme. Děkujeme, As naschledanou. Do televizi Nova, Martinka Musilová a Anetka Hromádko. Tracíme hlas do studia. Dobrý den, hlásíme se vám zpátky z terénu. Je tady s námi i paní Borhiová, která už má i své zpátky na dítě. Dobrý den. A my se právě vracíme na místo čin, kde se babička uh, stala kořenovým vězněm. Strávila v kořenech více jak 10 hodin, ale nic se jí nestalo. A zařívat se musela vlastní močí, Kterou už pro nás má připravený můj kolega Rej. Rej, ještě nemoč, ještě to udrž! Dobrý Rej! Zde slyšíme nějaké kance. Divocí odjevatele jsou součástí našich lesů, které za, tyto, za těchto 11 hodin mohly zabít do babičku. A, a budou nám sloužit jako pomocníci při natáčení této scény, kterou bychom vám rádi předvedli. A tyto kanci čůrají na zvíž zmíněné kořeny, které pak užívají a vězní nebohé babičky. Ale tyto moč, toto močení, nebo toto moč, do babičku může i zachránit, protože ji pak není změnit a jako taková přenosné radiáto. Babička byla nalezena a zařívala se močí, kterou právě jdeme uměle vykořit. Ale pan Rej Korantek už tady si něco šepři, takže už to bude rychlé. Takže půjdeme, Rej se napije a paní babička uvěř, nebo Rej, a, ještě nemoč. Rej, vydrž to. No, kořeno, věznu, Vydržím. Tak Andra! <těk> já to nechám jet, nechám to jet, jo? takže... Teď. ale... jo! Já už jsem Jínka a Anetka Hromádko. Vracíme do Jako <fipule> to dalo, um. se nacházíme v jeho soukromé kavárně, která mu byla věnována při Maritálem. Já někdo Právě smíříme na místo činu. Co na to říkáte, mé kolegyně? Já vidím, že to je velice nebezpečný. Nechápu, jak tady mohla být tady Tak to strašidelné místo už jsem velmi dlouho. 50 byděl. metrů od svých přátel, chudinka. A volali na celý les, nikdo ji nemohl najít. Tady máme bodyguard. <laughs> ani tlučení do kořenu neslyšeli. Přesně. A ona bůhli. měla posttraumatický... Šok. ...šok. Takže nemohla vydat ani lásku. lásku. Ani mok. Ani moc, moč. Moč, moč, No Moč vyprozukovala. Moč, moč, mi moč mi dala. Právě jsme objevili KFC na příjezdové cestě. A tak tedy i cestě pro 60. Zde se taky u těchto popelníc, se právě dostáváme. Nalezlo dítě. Nejspíš ho přivezl ten zajímavý muž, co nám přivezl i KFC. Ano, jo. Měl obarvenou ofinku. To nebylo barvy. <laughs> Měl vyšišovanou ofinku, která byla uh, jsme tady udělaná uměle a chemicky. A ještě jsme nevyšetřili, jakým přípravkem si nechal obarvit. Ale to zjistíme. Ano. TV Krimi. Anetka Hromádko. A Martinka Musilová. A nějaký zkrat vzadu. U! Bravo hral! Ne. Ondra, Ondrej ho vyteví. Útočil od Je tak soběku na radi, že obejde. tak. ty Zahadné zmizení petričky. už nejspíš nikdy nevyřešíme. Pro TV krymy Martina Musilová. Na. No. Právě jsme na místě, kde se vše událo. Jdi blíž. blíže. Počkejte, co mám říct na konci. Děkujeme vám za váš čas. Dobře. Jdi Dobrý. <laughs> <laughs> co tam hlavy? Ne. Rozhovor s Georgem Clooneyem už máme. Ona <laughs> upravovala. <laughs> <Jsem> <laughs> <Já nemůžu. laughs> ne. ne. Ona to není hotovo. Jdi ta k sobě. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> oh fuck Okay. Oh Okay. z místa Činu, kde tady paní uh, okoštovatelka Nespresa <laughs> Já jsem smutná halka od kafe. Požvává na výherce dnešního zápasku do <laughs> obličeje. A obtěžuje nám tady paní Kerlickou Co děláš? <laughs> Mimina z toho není šťastné. Vidíte? Tak <laughs> smutný Pane Ale ne, nech toho. Pane Rej. Pane Rej, to je vaše dítě. No. to je moje dítě. Pane tady jsme. Z... Oh. Pane Lebrý, tady, z tady otázky. jsme. Díky, Pane Lebrý, tady jsme. Pane Lebrý, tady jsme. Pane Lebrý, tady jsme. Pane Lebrý, tady jsme. Pane Lebrý, tady jsme. Pane Lebrý, tady do solárka A Pane Chci věc sami objasnit. Mm. Budete na prasku. <laughs> <laughs> hey!